такої от мідної заготовки на токарному верстаті робиться сама турка. До початку повномасштабної війни у Славянсько-Донецької області працював цех з виробництва кавових турок підприємця Андрія Сторчая. У кращі часи, розповідає чоловік, виготовляли до 4 тисяч мідних турок на місяць об'ємом від 200 до 750 мл. Були найбільшими постачальниками цієї продукції в Україні. Але війна усе змінила. це, що це повномасштабна війна. От, і зрозумів тоді для себе, от, що просто мій вироб, який я виробляю – це турка мідна, це, мабуть, останнє буде, що буде людям просто потрібно зараз. І я думаю, що я все-таки, мабуть, закрию підприємство. І я закрив заради безпеки, в принципі, і себе, і працівників також. Ну тобто я знав, що треба буде евакуюватися, От, я в цьому був певний. За словами Андрія, після закриття підприємства дружину і доньку відправив у Європу, а сам залишився у Слов'янську. Двічі ходив до військкомату, не взяли через стан здоров'я. Маючи власний автомобіль, допомагав евакуювати людей на Хмельниччину. Згодом тимчасово оселився у Дунаєвцях. За це спочатку навіть не думав. За цех подумав вже, мабуть, в середині літа. Я вже подумав за те, що все-таки треба і цех сюди вивозити. От і треба почавати починати працювати. Познайомився тут з багатьма дуже класними людьми і зрозумів, що в принципі це місце, де я хотів би перечекати цей, цей такий скрутний час для нас. Вимушений переселенець самостійно перевіз на Хмельниччину власний цех. На запитання, чому не скористався державною програмою релокації підприємств, відповідає просто. Тому що в мене була можливість самому це зробити, і я прекрасно знаю, що в державі зараз і так дуже скрутно, не все перевіз, там залишилось дуже багато всього, там залишилось найважче обладнання, це як токарні верстати, але я їх знайшов тут, тобто я перевіз лише таке, без чого я взагалі не можу працювати, самі оснастки, там, тобто форми, малюнки». Разом з Андрієм переїхав один з його працівників Максим, іншого найняв вже на місці. Володимир з родиною евакуювався з Херсонської області. Розповідає, раніше працював на круїзному лайнері барменом. Наразі освоїв роботу на токарному верстаті. Тут в кожного є свої операції, десь одна чверть, може трошки більше операцій на мені. Турка складається з двох частин, цю частину робить Андрій. Верхню частину. частину роблю, я викатую, потім підрізаю, я потім все це збираю. То буде потім видно, як це збирається. Ну, і потім турка ще йде на інші процеси. У воєнний період підприємство, каже бізнесмен, втратило частину постачальників та покупців. Наразі справи потрохи налагоджуються. Кавовими турками з тризубом зацікавилися і в Європі. Спочатку це були дзвінки просто від тих, там, хто хотів почати працювати Тут так само в Україні, а потім вже десь наприкінці літа почались дзвінки з Польщі, з Германії. Почали зі мною зв'язуватися, щоб продавати нашу продукцію. Там Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.